بحمن شرِّطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں دیکھ لیا کہ نئی امت مسلمہ کا تذکیہ نفس اور شریعت یعنی اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کیا بیسٹ پریکٹسز ہونی چاہیے اس امت مسلمہ کی تو آپ یہ پورا پڑھ چکے کہ صورت البقرہ کے اسٹارٹ میں تو قرآن مجید کا ایک تعارف اور یہ بتایا کہ انسان کیسے ہیں اور اس کے بعد پھر فورٹی ٹو ون تھری کی آیات میں جو پرانی امت مسلمہ جو بنی اسرائیل تھے تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعوت اس میں ان کی ہسٹری سے پورے یہ ایویڈینس سے انہیں بتایا گیا کہ جناب آپ نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ پر عمل کرنا اور ان میں جو ایمان لے آئے تو وہ تو ہدایت پر رہے اور جو اس پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے انکار کیا تو پھر انہی پر یہ بتایا گیا کہ بھائی دیکھو تمہیں اس کا سزا آئے گی اس کی ڈیٹیل پھر اب صورت صورت کے اندر ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ان پہ کیا سزا دی گئی اس کے بعد پھر آیات 124-162 ٹوئنٹی میں نئی امت مسلمہ کی اپائنٹمنٹ یہ تفصیل سے آپ اسے پڑھ چکے ہیں کہ جو پرانی امت مسلمان بنی اسرائیل کی اس کی ٹرمینیشن ہو گئی اور اب اس نئی امت مسلمہ کا ہوگا اور پھر 163 ہنڈریڈ سکسٹی میں اس نئی امت مسلمہ کا تذکین نفس کیسے کیا جائے ان کی شریعت یعنی کیا پالیسیز اینڈ پروسیجرس ہونے چاہئیں یہ ساری ڈیٹیل آپ پڑھ چکے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی سائنسی ثبوت کے ساتھ ایمان سے سٹارٹ ہوا اور پھر بدعات اور نفسیاتی غلامی سے بچنے کی ترغیب دی گئی پھر تعمیر شخصیت کیسے کی جائے اس کے احکامات ہیں اس کے بعد پھر بیسٹ پریکٹیس کے مطابق عبادت قصاص یعنی اگر کسی کو قتل کیا جائے تو اس کا کیا میتھڈ ہوگا وصیت جب آپ کریں تو کیسے کریں روزہ کیسے کریں اور قبضہ فراڈ اور کرپشن سے کیسے بچنا ہے اس کے احکامات تھے پھر عبادت کے اندر ہی عمرہ اور حجب کے احکامات آئے اور اس کے ساتھ پھر جہاد کے احکامات آ گئے اس کے بعد پھر سوشل اسٹڈیز سے متعلق وہ احکامات آئے جس میں خدمت کا طریقہ کار کیسے ہو کس طرح سے یتیموں کی مدد کی جائے نکاح کیسے ہو اگر طلاق ہو جائے تو پھر اس میں کس طرح سے پروسیجرز کرنا ہے اگر کوئی فوت ہو جائے آدمی تو اس کی بیگم کے کس طرح سے ان پر ایک رسپانسبلٹیز آئی گئیں اور اسی طرح مردوں کے بارے میں کیا احکامات آئے گئے کہ تمہاری یہ یہ رسپانسبلیٹیز ہونی چاہیے اس کے بعد پھر ایک بار پھر جہاد کے احکامات اور اس میں دینی اخراجات کے لیے جان اور فائنینس سے متعلق سوال کا جواب یہ دیے گئے یہاں تک اب پڑھ چکے تھے اب آخری حصے میں سورت البقرا میں اب دین کے لیے معاشی قانون یعنی کیا فائنینشل پالیسیز ہونی چاہیے اور اخلاقی تعمیر شخصیت کہ کس طرح سے ہمیں اپنی پرسنالٹی ڈولپمنٹ کرنی ہے یہی آخری ٹاپک ہے اور ہوتے ہوتے پھر آخری آیات میں پھر ایک دعا ہمیں سکھا دی گئی کہ اس طرح سے ہمیں یہ کرنی ہے تو ہم اس کا مطالعہ ڈیٹیل سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراس رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے مسَ الزینہ یونفکون ام وحم فی صبیل اللّہ کم سلی حب امبدت صبع ثنابلہ فی کلی سمبلطن میاتو حب و اللہ جدا فولی می شا و اللہ علیم ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس لیے کہ یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑیے اور آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے والوں کے اس عمل کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں نکلیں اس طرح سے ہر بال میں سو دانے ہوں تو اللہ اپنی حکمت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے اسی طرح بڑھا دیتا ہے اور حقیقت یہ کہ اللہ بڑی وسط والا ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے یعنی یہ بتایا گیا کہ آپ اگر لوگوں کی خدمت کے لیے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے آپ کے پاس جتنے ایسٹس اور کیش جتنا اویلیبل ہے اس کو آپ جتنا بھی استعمال کریں گے تو اس کو آپ کو اتنا پروفٹ مل جائے گا کہ اس کی ایک خاص طور پر ایگریکلچرل طریقے سے مثال دی گئی نے بتایا گیا کہ ایک دانہ جو ہے جو سات بالیں نکلائیں اور اس سے آپ اگر امیجن کریں کہ ہر بال میں سے پھر سو بن جائے تو آپ ملٹیپلائی کریں سیون انٹو 700 اتنے گنا آپ کو پروفٹ مل رہا ہے یعنی آپ نے فار ایگزامپل آپ کے پاس دس روپے اور آپ نے یہ اللّہ تعالیٰ کی دین کی خدمت میں اور لوگوں کی خدمت میں آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ کریں تو ٹین انٹو سیون ہنڈریڈ سے آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ کا بن جائے گا سیون اتنا آپ کو بینیفٹ ملے گا یہ ایک مثال دی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر آگے مزید فرمایا اللہ یون فقون وی صبی اللّہ سما لا یوت بےعنہ ما ان فکو من ولا اذرد رب ولا خفن علم یخنون جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے نیچے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے اور ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ بھی غم زدہ ہوں گے یعنی آپ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے اپنا جو کچھ بزنس کیا آپ نے یا جاب کی اس سے جو بھی آپ کو بچت ملی آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے تو یہ بتا دیا گیا کہ بھی اس کا اجر ہی ہوگا آپ کو کہ آپ احسان جتاتے ہوئے نہ ہو یعنی یہ نہ ہو کہ دوسرے کو آپ رقم دے رہے ہوں تو بڑا جناب ان کو بتا رہے ہو دیکھو میں نے تمہارے لیے اتنا کیا تو اب تم جو ہے وہ میرے مطابق عمل کرنا اس طرح سے جیسے میں تمہیں دے رہا ہوں یا یعنی دل آزاری یعنی بڑے برے طریقے سے جناب بے عزت کرتے ہوئے اگلے کو کچھ رقم دینا تو اس سے روک دیا گیا اللہ تعالیٰ اب یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ضرورت آئی تھی کہ بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے تو اس کے لیے پھر جو مدینہ منورہ رہنے والے صاحبات وہ ان کی خدمت کر رہتے نا بتایا گیا کہ بھی ان چیزوں سے اپنے اپنے ایٹیٹیوڈ کو آپ نے بالکل ٹھیک رکھنا کہ نہ احسان جتائیے کہ دیکھو جی میں نے تمہارے ساتھ اتنی کیا ہے یہ دیا تمہیں اتنے پیسے یہ نہ سوچنا اور پھر دل آزاری بھی نہ ہو بیزار بھی نہ ہو بلکہ عین اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس پر لوگوں کی خدمت آپ نے کرنی اور یہ ہمارے لیے بھی یہی ویلڈ ہے کہ ہمیں بھی ہم جب کسی بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا اس کے بعد فرمایا قول معروف ومغفرت مغفرتن من صدقات اظم اللہ غنی ایک اچھا بول اور ناگواری کا موقع ہو تو ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لکھی ہوئی لگی ہوئی ہو اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے اللہ بنیاز ہے اس رویے پر وہ تمہیں محروم کر دیتا ہے لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بڑا بردوار بھی ہے یعنی جب ہم کسی کو دیکھ رہے ہوں کوئی اگر رقم ہم کسی کی خدمت کے لیے دے رہے ہیں تو اس میں ناگواری بالکل نہیں ہونی چاہیے اچھا بول اچھے طریقے سے بات کریں اور پھر چشم پوشی اگر دل میں پھر بھی ایک نگیٹو آ رہا ہے انسان میں کہ یار یا اس کو ہم دے رہا ہوں اور یہ کچھ نہ کچھ ایسے وسوسے ضرور آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسے چشم پوشی یعنی اسے چھپا کے رکھی ہے بالکل اگلے کے ساتھ آپ نے کچھ بے عزت نہیں کرنا اس کی کوئی اذیت نہیں دینی آپ تو یہ ہمارے لیے ریکوائرمنٹ ہے جب بھی ہم کسی بھی لوگوں کی خدمت ہم کرنے لگے اس کے بعد پھر آگر ارشاد ہوا یا یوہل لدین امن تبتلو صدقاتم بل ماله ول اذا کلزیونفیق ریا اناسی ولابری ف مسلوح کمسلی صفان علیحی ترابن فصاب وابل فطرکلا یک د رو ناغ شعیع اماں کسبو اللہ یہ دل کافری ایمان والوں احسان جتا کر اور دوسروں کی دل ازاری کر کے اپنی خیرات کو ان لوگوں کی طرح ضائع کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر کو مانتے ہیں سو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چٹان جس میں کچھ مٹی ہو جس پر اس پر زور کی بارش پڑے تو اس کو بالکل چٹان کی چٹان چھوڑ جائے قیامت کے دن ان کی کمائی میں کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا اور حقیقت یہ کہ اس طرح کے نا لوگوں کو اللہ کبھی رہیاب نہیں کرتا تو دیکھ لیجئے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے کچھ دیں گے ان کو ہم دل آزاری کریں گے یا ان پہ احسان جتائیں گے کہ دیکھو جی میرا احسان ہے یہ یہ تو نہیں ہم کہتے لیکن اس طرح کی کچھ ایٹیٹیوڈ ایسا رکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی یہ سب بالکل آپ کے لیے جو کچھ آپ نے بڑا اپنی طرف سے آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا سب زیرو ہو جائے گا کہ ایسا ایٹیٹیوڈ اگر ہوا تو پھر سب ختم تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ نہ کہ ہم کبھی کسی کی خدمت کریں تو ہم ایسا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو پھر رزلٹ یہی ہوگا کہ جو کچھ اس کا ہم نے رقم بھی دی اپنی طرف سے تو اس میں کوئی اجر نہیں ہے اس میں آپ اگر پڑھیں انجیل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ السلام نے اس کی بہت سی ڈیٹیلڈ مثالیں بھی انہوں نے کی کیونکہ ان کی امت میں یہ مسئلے تھے کہ لوگ اگر یہ رکم دیرے ہوتے تھے تو وہ دینے کے لیے بھی پھر ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ بڑا اپنے آپ کو اپنی مارکیٹنگ کے طور پر استعمال کرتے تھے تو انہیں بتایا گیا کہ بھئی مثلاً اگر روزہ رکھا تو یہ کرتے تھے لوگ کہ جناب اپنی شکل ہی ایسی بنا لیتے تھے کہ جناب ہم بڑی پرابلمس میں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی روزہ رکھا ہوا ہے اور تاکہ اسے لوگ جو ہے بڑے اس سے امپریس ہوں تو ان چیزوں سے انہیں بتایا گیا تھا کہ بھائی ایسی حرکت نہیں کرنی یہ سب اسی طرح معاش میں بھی اسی طرح عبادت میں بھی ہمیں یہ نہیں کرنا کہ لوگوں کو جناب موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی مارکیٹنگ کرنے کے لیے یہ حرکت نہیں کرنی تو اس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا اس کے بعد پھر یہ بھی بتا دیا گیا مصل اللہ یونفکون ام والوں ام وال عَمْوَالُهُ ہوں مبتغا آ اللہ وَيَسْبِیتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ کَمَسَلِ جِنَّتٍ بِي رَبْوَتٍ اَصَابَهَا وَابِلُنْ فَآتَتْ اُکُلَهَا فَآتَتْ قُلْ اُکُلَهَا دِعْفَيْنِ فَإِنْ فَلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُنْ فت الفت العََ فت اللہ تامل بصیر اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنے کے لیے غرض سے اپنا مال خرچ کرنے والوں کی مثال اس باغ کی سی ہے جو بلند اور ہموار زمین پر واقع ہو اس پر زور کی بارش ہو جائے تو اپنا پھل ڈبل لے کر آئے اور زور کی بارش نہ بھی ہو تو فوار بھی کافی ہو جائے یہ مثال سامنے رکھو اور مطمئن رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اس کو بالکل آپ آج کل کے زمانے میں ایسا ہی سوچ لیجئے کہ جیسے آپ نے ایک اپنی ایک کمپنی بنائی ہے اور اس میں آپ نے فرض کر لیں کہ آپ نے کوئی ون ملین ڈالر آپ نے انویسٹ کی ہے تو اس سے ایک دم بڑھ کے آپ کو ٹو بلین کا پروفٹ آ جائے تو یہ اس کی مثال ہے بھی یہ ہوگی کہ اگر آپ اللہ تعالی کی خوش کے لیے آپ جو کچھ مال خرچ کریں گے اور لوگوں کی آپ ان کی ساتھ ایٹیوڈ بہت اچھا رکھیں گے تو پھر یہ آپ کا ریزلٹ آئے گا کہ آپ کو کتنا گنا زیادہ آپ کو پروفٹ ملے گا لہو جن جن تم تخیلی تجری منتحتی حل انہارو لہو فیحہ من قلِ ثمراتی واصابہ القبرو و لہو ظرۃن دعافا وصابہ اصار فی نار فہ ترقت قزال کجوبین اللہتی لکم تتفکروں کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہو گویا یہ بڑی پروفٹیبل کمپنی ہو اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی ناتواں ہوں اور باغ پر سموم کا بگولا جسے ہریکین کہتے ہیں کہ پھر جائے اور وہ جل کر خاک ہو جائے احسان جتا کر اور دوسروں کے دل آزاری کے لیے اپنا انفاق برباد کر لینے والوں کی حالت قیامت میں یہی یہ ہوگی اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم لوگ غور کر لو کہ بھی جناب یہ آپ نے بڑی انویسٹمنٹ کی بہت کچھ آپ کی کمپنی چلی بہت سے آپ کے باغ اور یہ بن گئے اور بہت کچھ آپ کو مل رہا ہے بڑا ہے جناب پانی بھی مل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور ابھی آپ کی آپ جوان ہیں بچے بھی چھوٹے ہیں اور پھر آپ کو اچانک یہ پورا بزنس جو ہے زیرو ہو جائے بلکہ مائنس میں چلا جائے اور آپ بالکل بینک کرپٹ ہو جائیں تو پھر آپ سوچیے آپ کی کیا حالت ہوگی اسی نوعیت کی حالت ہوگی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی اور لوگوں کی خدمت کے لیے ہم پیسے نہیں کریں گے اور کریں گے تو ہم بڑی جناب اپنی مارکیٹنگ کے طور پر استعمال کریں تو پھر ہمارا یہ رزلٹ ہوگا تو یہ اب ہماری مرضی ہے ہم جو چاہیں فیصلہ اس میں کر سکتے ہیں تو جناب یہ آیات جو آپ کے ایتھکس کے بارے میں احکامات ہیں اس کو آپ غور کر لیجیے اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نہیں کرتے تو پھر اس کو اپنے آپ کی اس میں اصلاح کر لیجیے پھر ان شاء اللہ اگلے لیکچرز میں ہم بہت ڈیٹیل سے اور فائنینشیل احکامات کی اسٹڈی کریں گے جزاک کر اللہ خیر و حسن آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں تو آپ بلا تکلف آپ ای میل کر دیجیے گا مبشر نذیر ون زیرو زیرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ